والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون، لا يقضى عليهم فيموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، والذين كفروا لهم وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يصرخون فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ وَهُمْ يصرخون فِيهَا رَبَّنَا أولم أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظهر إن الله عالم راتب السماء